أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير ال خلقناه من نطفة خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نارًا، جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق سماواتها الأرض بقادر ألعب بصرحك. ألعب بصرحك. أليس الذي خلق السماوات والارض بقادر بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه خلقناهم من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضاب لنا مثلا ونسي خلقا فاذا انتم منه توقدون أوليس الذي خلق السَّمَاوَاتِ والأرض بقادر بقادر على أن مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أنا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أن أشد خلقا أم السماء بناها إن في لعبرةً لمن يخشى أَهْتُمُ اشد خلق من السماء كاف سويها وأغطش ليلا وأخرج ضحاها وللض بعد ذلك دخاء اخرج منها ماء الجبال أرسل يا لكم ولي أنعامكم فإذا جاءت الله يوم يتذكر الانسان ما سعي وفُلزت الجحيم بما يري فأم. ما من صغي وآسر الآيات الدنيا فإن الجهيم هي الماوي وأما مَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَنَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةِ يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة اين مرسى في انت من ذكرى كأنهم يوم يرونها لم يَلْبَثُوا إلا عشية أو ضحى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم عزيز لَمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ الى ربك الرجع ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وَتَوَلَّى ألم يعلم أن الله يرى كلا لئن لم ينته بما بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليزعوا نازية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم الفاتحه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وهكذا إخوة الخير والإيمان استهللنا هذا اللقاء الطيب المبارك بآيات من الذكر الحكيم تلاها علينا فضيلة القاري الشيخ محمد السيد ضيف أيها الإخوة المؤمنون حان في القاهرة منذ قليل موعد آذان الظهر يرفع الآذان في مسجد التلفزيون فضيلة المؤذن الشيخ عبد السلام السيد حسن. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله